الله أكبر عزنا يبقى الاخر وأحمد الله كل طيب نكاس بنا والله أكبر بالبحر ترسيب واخر فوق سطح البحر والسياس بنا الله أكبر لو والله اكبر والخشب له دود نخر والجبل راسي ولو طول حنينه داخل للعز يوم العز ذخر والرسول المصطفى عز وسكينه قال خير الخلق بجهنا مفخر ما تغلب القوم وفيهم من الرسول بس <تصفيق> خلى